பேசிட்டு பற்றற மார அరగලේ ඉන්න තම පිටිසෙර පහර දුන්න මිනිස්සු තමයි. පළවෙනි විදියට මේකට ඔබ කියන්නේ. ඒ කරපු තිසක් නිඳිත වැඩේ හින්දා තමයි මේ રાtei මේ තරම් ලොකු කලබලයක් ඇති වුනේ. එක පාරට ආය ආර බයික් වල හොන් එක ගහගෙන 100ක් විතර කැහැ ගන්න සද්දෙම්. ආය පාරක් අකුල් එකේ එගුල හොයලා. අත්ත වශයෙන්ම කියනනම් ප්‍රියන්ත manty තුමාට පොල්ලක් අරන් කහලා ගහලා මං පියදමා තුමාට ගහ ගහප කොල්ලෙන් මගේ මට ගහන්න ඕන මට ගහන්න ඕන ඕලෝ මට උස්සලා 갖ා මං උස්සලා මට නම් උන්නත් ආයි මලත් ආයි මං ගුටි කෑව තමයි මං උතුර කෑවා මං හැබැයි ගුටි ගැහුවා හරි පොතර ගුටි කෑවා මං 10 වට දෙකවා මට හැබැයි කනකාටුයි බලවත් බලවත් උදේට ගහන්න සිදුවීම සම්බන්ධව උන් තමයි අවිල්ල කලසෙම කියලා කියන්නේ ඔය බබලා උදේ ඉඳන්ම خالصම කතාවක් පන්කියලා කියන්නේ දැන් මට මට තමයි වැඩිපුර ගැවෙයි මොකද මම එක ගණන්කාරය මේක ගණන්කාරය කියලා මොකද මම ගැහුවා වුණා මට වැඩිපුර මටම කොරවලා හිටියේ ඊට පස්සේ මගේ මගේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ මම ඇස් කරලා ඒ තරම් විතර ගැහුවා මම හිතන්නේ මේ සබාවේ කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීමම පළමු කොටම වාස්‍යයක් කොට අපි සලකනවා ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම රටක් තුල සංවර්ධනයේ වෙන්โดන දේවල් සංවර්ධනයේ නොවි අනිත් දේවල් සංවර්ධනයේයි සම්මත කරගත්තාම මෙහෙම දේවල් වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. අද වේලක් අර වේලක්වත් කන්න තරම් බැරි තත්ත්වයක් තමයි අද ඩහම් වල කොළඹ පැත්තේ මිනිසුන් ළද උදා වෙලා තියෙන්නේ. අපි නම් මොනවා හරි ගායක කොස්කෙඩියක් හරි කඩ아가ගෙන අපිට නම් කන්න තියෙනවා වෙන කෙනෙක් එලා ඔළුවක් ඔබතුමා එලා ඔළුවක් මට ඒකෙන් ඉල්ලගෙන හරි කන්න පුළුවන් මං හැදුවත් ඔබතුමාට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි අද ගම් නම් තියෙන්නේ. ඒ වගේ ජනතාවට අද ඒ වගේ තත්යක් නැහැ. ගෑස් නැහැ. හාල් ටික ගන්න අද කිලෝ එකක් ඊයේද 340ක් වෙනවා. ඒ අද අපිට ගෙදරකටි ගියාම බොන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේවා ඉස්තරයකට කිසිම කටහඬ දී ගන්න අද ත්‍ත්තයක් නැහැ. අද ඇත්තටම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එදා යිය විදිහට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇත්තටම අපිටත්යි තන ගැටුයි. එතුමා මෙච්චර දෙයක් මේ අපේ රටට සේවයක් කරල අද හොඳ නම්බුකාරයෙකු ඇතුල එතුමාට යන්න තිබුණා. එදා මේ ලොකෝ හානියක් කරලා එදා එතුමා මේ රටෙන් පිටවුනේ නැක්ක. අපිටත් ඒක නෙවෙයි වඩා එතින් ජනාධිපතිතුමා උනත් එපා කියලා අපේ ජනතාව අරගල යැති කරනවා එතින් එතුමාත් එපා කියලා අපි හොඳ කෙනෙක්පත් කරගන්න කියලා තමයි අපිත් කියන්නේ අපේ නායකතුමා රහල් ජනාධිපතිතුමා අද සායිමේන්තේ විදිහින් නැමැති තනතුරේ උපතේලරකපුදිය අව ඇත්තටම අපිට අපි නෑ එක තුමානේ ගිහින් ඉන්නේ. ඒකෙන් අපි පිටත් වෙන්නේ. මොන හරි දෙයක් කරා ඉන්නේ රටට. ඔව්. නෑ. ඒක දෙකියන ආකාරයට එක් සැරයක් පක්ෂය. කටිටි පක්ෂය mantidumi ela tama api හතර දිනක් පස් විදිහට අැතටම අපි මේ අපි අද ගෙවන තත්වය මං හිතන්නේ 20 චීනේ පත්විච්ච දැනක් වගේ. චීනී අද මේ උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම්. චීනේ බල්ලෝ බඩල්ලු ආහාරයට ගන්නවා. ගැරන්ඩි පොළොංගු ආහාරයට ගන්නවා. එදා ඊ තත්ත්වේ රටට උදා තියෙන්නේ මේ වගේ අමනෝඥ පාලකයෙක් හිටපු නිසා. ඒ පාලකයා චීනේ ඒ තත්ත්වයට පත් වෙන්න කියලා තියෙනවා කරන්න කියලා. එතකොට දහස් ගණක් ගේ කුරුල්ල මා මරලා විනාශ කරාට පස්සේ ඒ රටේ භෝග වගාවට ඒක විශාල හානියක් වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි චීනයේ අවුරුද්දක් විතර දෙකක් විතර යනකොට සිය ඒගොල්ලන්ගේ අර පරාගණයත් එක්ක නැති සියලු භෝග විනාශ වුණාට පස්සේ මිනිසුන්ට කන්න දෙයක් නැතුව ඒගොල්ලෝ දකින දකින සත්තු බල්ලෝ බළල්ලා ගැරන්ඩි පොළොංගු පවා කන්න පටන් ගෙන ඒ කාලේ එතකොට අද චීනයේ තාමස්වාම් පෝෂිත රටක් වුණාට මේනිසුත්ේ වරණ පුරුදු අතර ගන්න බෑ. සෝරිය රුසියාවත් එහෙමයි. ඉදුල්කාපු රටක්. ඒ වගේ යමනෝගේ පාලකයෝයි. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිත පුරා මම මේ මට අවුරුදු 48ක් පුරාවට මගේ ජීවිතේ දැක්ක එකම ආර්මනෝඥ පාලකයා තමයි මේ ගෝඩාභේරජ පක්ෂය. එදා අපි කතා කරා. මෙතුමාගේ එනකොට අපි කතා කරා මේක මේ මිනිස්්‍යා ප්‍රාදේශීයක ස්වභාවකටවත් නොහිටපු මේ කිසිම ඇත්තටම ස්වභාවක මේ මේ අවුරුදු හතරේදී මම ඉගෙනගත්තු දේ ගොඩයි මම ආවේ ලිස්ට් එකෙන් කිව්වට ඒ කාලේ පින්මන්චිවරියෝ කියලා කිව්වට මම අද ඇත්තටම ඒකන සතුට වෙනවා මේ අවුරුදු හතරේ පුරාම මී ඉගෙනගත්තු දේවල් මේ રીති මේ නීති මේ හැම දෙයක්ම ඉගෙන නමුත් රාජ්‍ය සේවකයෙක් විදිහට කොහෙන්දෝ ගෙනල්ලා ඇමරිකාවේ පෙට්‍රෝසෙඩ් එකක හිටපු මිනිහෙක් ගෙනල්ලා මේක ජනාධිපතිකම දෙනකොට අපිට දෙවතාවක් හිතන්න තිබුණා මේ 69 ලක්ෂයට හිතන්න තිබුණා එදා මේ මොකද්ද මේ වෙන්න ගියේ අන්නේ විනාශියට සම්පූර්ණව වග කියන්න ඕනේ මේ පාලකයා ඒ පාලකයා නිසා තමයි මේ රට ඒ වගේම අපිටත් නුදුරේදී තව මාස යලකන්නේ අපි වගා කරලා නැහැ යලතන්නේ වගා කරලා තියෙන 50ක් විතර අස්වැන්න අරගෙන අපිට වෙළඳපොළට එයි කියන නිගමනයකුත් එතකොට අපිට හාල් කිලෝ එක රුපියල් 1000ටවත් ගන්න වෙයි කියන මතයක් පැතිරෙනවා. එතකොට අපි කන්නේ කොහොමද? අපිට කොහෙන්ද වෙන ආදායම් මේ ගම් වල මිනිස්සුන් අත එතකොට අපිට මේකට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් සබරවක් විදිහට මේ ප්‍රදේශයේ පර ප්‍රධාන පුරවැසියා විදිහට අපි මීට වඩා මේ සබහාවේ වෙනස්මඟකට ගෙනියන්න ඕන. මොකද මිනිසුන්ගේ මරණයේ ඉඳලා, උපත්ති ඉඳලා මරණේ දක්වා සබහාවක් අපි වග කියන්න ඕනේ. නමුත් මේ ප්‍රදේශයේ උනත් වගා නොකළ බිම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ වගා නොකළ බිම්වලට නැවත වගා කරන්න මොනවා හරි වැඩසටහනක් යොදවන්න පුළුවන් නම්. කැඳවන්න ග්‍රාමීය නායකයෝ ඔබතුමා කැඳවන්න මේ රාමෝදේ මණ්ඩල සභා කමිටුවල නායකයෝ ගෙන්ලා කතා කරන්න අපිට පුළුවන් වෙනසක් කරන්න. අපි අපහු මේ මේ මේ ඉදිරියේදී එන වි්‍යසණේට යම් කිසි පිළියමක් අපි යොදන්න ඕන කියන යෝජනාව මම කියනවා. ඔබද ඒක වි타මත් වැඩ සොහොන් ප්‍රීතනීය හරි අලබතල පිටවල හඬ වෙන කාලයක් ඉදිරියේදී වෙනවා. ඒක ඉතාමත් භයානකයි. ඒකට යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලක් යොදන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. මේ මිනින් දෝරු කාර්යාලය මේ ලග්ගලට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් ඒක අපි සභාවේ කලින් කතා කරලා දැන් ඒක මේ අ ඉතත් ගෙනියන්නේ කියන්නේ ඔය ඒ තියන තැනෙම තවත් ඇතුළකට ගෙනියනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ බලතේ ප්‍රදේශ පිළිබඳ තියෙනවා නම් රාජ්‍ය මේ රාජයේ යම්සි කොට නැගෙල්ලක් තියෙනවා නම් මොකද දාස්ගිරිය කියන්නේ සෑහෙන දුරක් දාස්ගිරිය මුද්ද ඇතුළට යනවා කියන්නේ ඊට මොකද අපි මෙහි ඉඳලා මොකද නිලධාරී වුණත් ආපහු ඉහෙට ගිහිල්ලා ඕනේ මිනිම් මැනුකට යුක්ක් හරි කරන්ඩ ආපහු නාවුලට එන්න. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් මොනවා හරි විධිමත් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. දැන් සලකා බලන්න කියලා මුතුමාට යෝජනා කරනවා ඒ වගේම ගියවර සභාවෙදී මම කතා කර විශේෂයෙන්ම 25 කෝටාව හා සම්බන්ධ කාන්තාවන් මන්ත්‍රීතුමියන්ලා ගැන මොකද ඊට පස්සේ ඒක නැති කර අදවත් මේ විසිරුව හැරියොත් මේ ඔක්කොම ඉවරයි නමුත් මම මේ මතක් කරන්න ඕනේ අපිට කා ලමහා කාන්ත කමිටුවක් පිහිටවන්නේ මම අවස්ථාව ගන්නවා. ඒක ඔබතුමාගේ යෝජනා කරා. ඒක අපේන් පස්සේ අපි හෙට නැති පුළුවන්. නමුත් ඒ ඉදිරියේ සභාවයකට හරි ඊටමත් වටිනා අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාව ඔබතුමා ලබා දෙන්න. මොකද මේ කමිටුවක් පිහිටවලා මේ ඉන කාන්තාවටි යම් කිසි අපිට කරන්න පුළුවන් සභාවෙන් සේවයක් මොකද දැන් තියෙන හරි මඩු මොන අපිට අර පහුගිය සැරේ අපි කතා කරා වහලක් හදලා දෙන්න කාන්තාවකට නමුත් ඒක අපේ ප්‍රතිපාදන නැහැ නමුත් මේක බලාත්මක කරන්න යනවා මේ කොසාරිස් තුමාට බාර දෙන්න තියනවා අනුකාර තුමා හරී නීතිය හදන්න දැන් මේවා පලක් පාලන ආයතනවල ත්‍යාත්මක කිරීමක් කරලා තියෙනවා ඒ නිසා ඔබතුමා මේ කරන්න මොකද මේ ඉතින් තාමත් වටිනවා අපි ගියත් අපි මේ දේ කරා කියන එකට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන් ඒගෙන රුබේතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා කඩිනමින් සාංසාර කමිටුව කැඳවීමක් කරන්න ඒකට නිකම් තුනියගේ අවධානය කරන්න කියලාත් මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඊළඟට මම හිතන්නේ දැන් කීප වතාවක්ම මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්නේ කියනවා ඒ නිසා මමත් පොඩ්ඩක් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවුත් කරලා කියන්න අවංගවම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු තමයි මොකද අපි අලියාගෙන් ඡන්දෙල්ලා තමයි නමුත් අපි තනිනික්ම සිංග මහත්මයා ගම් මත්මින් බිම් මොහොතේ අපිටත් සිද්ධ වුණා ගමේ මිනිස්සු රටේ මිනිස්සු කරන දේ කරන්න. හැබැයි ඒ කාලෙදී පක්ෂේ අතහැර ගියේ නෑ. අපි දේශපාලන ගණාවේ රෝහිණී කවිරත්න ඇතුමිය එතුමියට සහයෝගයක් වශයෙන් අපි සමජන බලවේගයට උපකාර කළා. ඒ මිසක් අදටත් මගේ ත්‍රිත්‍රේ සී කියන්නේ සීල් එක මුද්‍රාවෙත් මම මං හිතන්නේ මං අන්තියි කොහමද කරලා තියෙනත් මගේ ඒක එක්සයිඩ් ජාතික පත් එක කියන්නේ අකුරු තුන මං වරහන් තුන දාලා තියෙනවා ඒ විදිහට තමයි මගේ හිලක බලන්නේ මම ඒ නිසා තමයි මං ඒක මතක් කරේ අර ඉතින් මම හිතන්නේ විදියට අපි ඇත්තටම ඇත්තටම ආทรවන්ත മന്ത്രിවරු ටිකක් මේ මොකද මේ එක්තජාති වර්ග දෙකක් යටතේ දැන් අපි අගට යවන හඬේ කාලේ maitripala season මැද්දුම යඩපේ හඬේ හිටිය. ඔව් මිටලා උන්න කාලයක් මං හිතන්නේ මං සබාවේ වචනක්වත් කියුනේ නැති කාලෙකුත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ මට ඇත්තරම මේ මේ වෙන දේවල් මොකද මට කලකිරලා තිබුණා දේශපාලනේම කලකිරලා තිබුණා කාලෙකදී මම නිහඬව ඉඳලා මං නැගිටලා ගියා. මට චෝදනා කරා මෙහෙමයි මේ කතා කතා කරන්නේ නැකින කතාවක්. එහෙම වෙලාවක් තිබුණා. ආයෙ මෙන්න කරගිලා අපේ நாயකයා මෙන්න ගැටේ දෙවෙනි වර සැරයක් තව එක මේ දැක් තියා ඉදිරි කාර්යයේදී භගවානි තවත් ආණ්ඩුවක ਮੰදිරු වෙන්න කියලා දන්නෙත් නෑ 26 වෙනි සංශෝධනත් එක්ක. ඔව් ආපහු ඈ ආණ්ඩුවේ ਮੰදිරු වෙයිද කියනවත් සමහර මං දන්නේ විශේෂයෙන්ම සංසදේ නැත්ේ කොහමද だっ මම මේ කතාව කියුව අපේ සර්ජාතිපති මంత్రిවරු තමයි. කෙසේ වෙතත් අපේ நாயකයා ඔබතුමාලා ඉහලින් පිළි අරගෙන ඒතුම් ඔබතුමා ගැන විශ්වාසයක් තැබීම සම්බන්ධයෙන් පුදු දැන මගේ ස්තුතියත් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ අනිත් දැන් තවත් කාරණාවක් කොහොමද සභාවතුමා සමාවෙන්โดන මට මම බුදුමා කියපු දෙයක් නැද්ද කියන කාරණේ එදා සීපත් කරා කියලා කිව්වා. ඉතින් වලේ වැඩි බර බලයක් තියෙන මේ ඒකජාතීය ಪಕ್ಷ මන්ත්‍රීවරුන් නැහැ දැන් නැහැ එතන ඔව් එහෙම කියුවා ඔව් මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දැන් අපි ඇත්තටම කිව්වොත් එනෙම නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයෙන් තමයි අපි ඉන්නේ හරි හැබැයි පස්සේ ඊළඟ දවසේ ඇවිල්ලා මේක මේ සබනාව පිටව යන ඒ වගේ අන්ත මොළඳක් තියෙනවා නෑ නෑ ඒක තමයි මම මේ කියන්න දෙන්නේ සවදුනි දැන් එහෙම වෙනවා නම් ඊට පස්සේ නීත්‍යාන කුලව එක් ප්‍රජාතීපක්ෂේ ඉඳන් බලය ගන්න නමුත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ නෑ හැබැයි මගේ බලය ගන්න සත්‍ය අධිපක්ෂයේ බලය ගන්නත් බැරි නේද නමුත් අද දැන් අර රනිල් සිංහ ඒ බැරි නමුත් නැගිය අපි වෙන බල බල දෙක ඔබතුමා මේ කියනා වගේම ඊට වඩා බලයක් ගන්න සමහර උදවිය බලාගෙන ඉන්නා මේ මගේ mantrikaම මේ බලෙන් ඒ අතරේ අපパーティーක කරසක අපේ පාර්සියක බලා ඉන්නවා ඒක තමයි පළවෙනි පිටේ ඊට පස්සේ තමයි මේ සභාවේ බලය අල්ලන්න මං හිතන්නේ ඔය එඬ බලාගෙන ඉන්නේ ඉතින් ඒ කාරණේත් මම කියනවා මොකද මම දේශපාලන කලකිරලා ඉන්නේ තමයි මට පොදු ජන පෙරමුණෙන්වත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙන්වත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණව කිසි දවසක මගේ දේශපාලන අර මැතිවරණ කාලෙදිවත් අපි එකට සහයෝගයෙන් වැඩ කිසි දවසක මං එදත් කියවනේ කවුද අපේ චන්දිමා නංගිලා ගෙදර ගිහලා තේකුත් බීර තමයි මං එය එතු මියත් අපේ ගෙදරවිලා තමයි යන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපි දේශපාලන කරන්නේ. නමුත් අපිට මේ අපේ ಪಕ್ಷය ඇතුලේම තමයි ජන සභාවත් තුමනේ අපිට තියන්නේ. අදටත් මගේ mantriකම උදුර ගන්න තමයි අපේ පාක්ෂික බලනින්නේ. ඒ අය තමයි ඔය දැඟලන්නේ කියන කාරණේ මම අපිටත් එනිසා ඒක අපි මෙතෙන් දේශපාලන මෙතෙන් අමතක කරමු. කියන්න ඕන මාතු නමයි මතරන් ජීවිතය අමතක මේ හතරවර්ග අපේදී පුකාරණේ වෙනයි වික්ෂදේ වෙනයි ඇත්තටම මේ නුඹම වග කියන්න ඕන බෝස් பேස් සිට බරතරම අරගලයේ ඉන්න තරු පිසෙට පහර දුන්න මිනිස්සු තමයි පළවෙනියට මේකට වග කියන්නේ ඒ කරුම් තිසක් නින්දිිත වැඩේ හින්දා තමයි මේ රැයේ මේ තරම් ලොකු කලබලද ඇති වුනේ. ඒ කරපු වැඩෙන් මං ඒ මොහොතෙදිම, ඒ මොහොත හැබැයි මමත් ඒ වෙලාවේ බලබල හිටියේ ෆෝන් එකේ. ඒ දකින්න කොට මං අපේ හිටු කොっකම හැමෝම ඒ වෙලාවේත් ඒ දෙවිය ඉතියා කතා කරලවත් නැහැ. වැඩේ අතරම හරිම කනගාටුයි. මේ වගේ පක්ස් එක ඉන්න එකත් ලැජ්ජාවක් කියලා මං ඒ මොහොතේ දේ කරේ කවුද කියලා මොකද එතනදී එක පටන් ගත්තේ කවුද කියලා මොකද අපි ඇත්තරම මේ මොතේ එතනින් මිදිලා අපි ගෙදරක හිටියේ ගමේම කට්ටියක් හැමදෙනම රටේ ඔය ඔය දේ තව වෙලා තියෙන නමුත් විශේෂයෙන්ම ගුරු සභාව පුතේ මට නම් කියන්න තියෙන්නේ මේ අපි අර සාමාන්‍ය හත විතර පොඩි කඩුගලක් තියෙනකොට අපි අර ගෙදර ඉන්නකොට එක පාරට ආය අර බයික් වල ෆෝන් එක එකට යන බලාන් ඇවිල්ලා ගිහකො බලමු කොට එතන ගමේ අල්ලපු වැටේ ඉන්න മന്ത്രി කෙනෙක් ගමේ පාසලව മന്ത്രി කෙනෙක් ගැටගිනි තියන්නේ ඔය යන්නේ. මෙන්න ඒ විනාඩි 10න් විතර කියනවා කැප් ඒ අතින් ගොර්සභාවතුම ඇත්තටම ඒ මොහොතේ අර මම නාවුල කියන මමත් පාරට ඒ කරපු කැත වැඩේට නිගිත වැඩේ. නාවුල තරුණ පිරිස ඒ වගේම නිර්පාක්ෂික ආරකර කාලයට ආරකර කරුවෝ ටික ඒ වෙලාවේ පාරට බහගෙන එකත් බැස්ස නැත්තම් ඇත්තටම හිතක් පකුවන්නේ නැහැ වගේ වෙලාවක ඇත්තටම දුක හිතෙනවා අය අර ගෝල්පේස් හිටපු කට්ටිය ගහපු විදිහට එයාලා දකින්නේ නැතුව ඇති අර අපිට ගහන විදිය නැත්තම් ඊට වඩා දුක හිතෙන්න ඇති. නමුත් නාවුල ඒ අය අර සංවිධානය කරපු ඒක ඉමේ සංවිධානයේ විශිෂ්ට කිසිම කෙනෙකුට කිසිම කරදරයක් කරේ නැහැ. ඔතන ඉන්නම හැම කෙනෙක්ම වගේ කෝල් එකක් එම දීලා ඇහුවා. මල්ලේ කොයි දින්නේ මල්ලේ මොකද කියලා. අපි ෆෝන් එකක් ඔන් වෙච්ච හැම වෙලාවකම කෝල් හතර පහක්. ඒ වගේම නාලන්ද කොට්ටාසේ අපි මගේ වසන් අතර හැම يعني ක්‍රියාකාරීව දේශපාලණයකපේ වගේම මං දන්නා දුන්න හැමෝම ඒ වෙලාවේ පාරට බහින්නම ඕන වෙලාවක් එක බහහුව වෙලාවේ නාවුලේ හිටපු මිනිස්සුන්ගේ ඒ හිටපු ජනතාවට මම ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ කිසිම කෙනෙකුට වාචික කොයිතරම් ಹಿංසන වුණත් කිසිම කෙනෙක්ගේ ගේ ගිනි තිනවත් අපි ළඟ ළඟ අල්ලපු ගෙදර ගිනි තිනා නොකරපු ඒ ිරිසට මම මම මේ නැති වෙලා හැබ මට ඒ මත්තු ගන්න නව අප ගෙවල් ලට ගලිින් ගන්න තුව න ඇතවන සබ තුමා ල වනක ගල් ගැල්ලක් ගහන්නතුවේ කරපු අපි ආ්ඩුව පුද්ගැල්ලා හැමදේම කරලා ගුටිකාල අපි ගටි ඉතින් ඇත්තම කනගාටු වෙනවා මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් ගන මන්න ඇත්තම කනගාටුවක් තියෙන්නේ බොහොම ස්තුතියි දැන් ඔබවෙන් මතන කීයක් කතා කර යුතු අවධිය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර ප්‍රමුණාවව ස්වාභාවිකවම කිව්වා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍ර ප්‍රමුණායෙන් මහිත රාජපක්ෂ අතීත මාගේ තියෙනවා ඉතින් ඒකට යන්න ලැහැත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මහබතුමා ගියවරපස් අපේ ප්‍රාදේශ සභාව മന്ത്രി ප්‍රතිසන් කෙරවන බාරේ ප්‍රාදේශ සභාව മന്ത്രിවරු වශයෙන් අපිට අලිමාරා මිල ආයුතුව තිබෙනවා. ඉතින් මොකද මම හිටත් හිටත් කතා කරොත් මූලස්ථානයෙන් අපේ නායකයා කතා කරොත් මම හිටත් යන සූදානම්. මේ කුටි කාලාව කියලා අපි හැමදාම කුටි ජීවිතේ වැඩි හරියක් තමයි කාලා තියන්නේ. මම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා වැටණාමදී 77 දොරේ මාහත්තයද වැඳිලා එදා ඉඳලා මුද්ධි අවසන් වෙනකම් කෑවෙක් ಗುටි මම තුම්පාරුවලා දිනනවා ඒ ඒ ಗುටි ඒ කියන්නේ ඒ ඒ නිසා මට ಗುටි කෑම නම් ඇත්තට අමුතු නෙවෙයි ඒ නමුත් මම නමතවතාවක් කියනවා නවතත් කතා මම ශ්‍රී ලංකා පොලිස් බලයෙන් අපේ නායකයව කතා කළා මට එන්න කියලා කිව්වෝ චර කැමතුමා කතා කළා මට දෙත්තික් නායකතුමා කතා කළා එන්න කිව්වෝ මම හෙටත් යනවා යනවා යනවා කියන එක තමයි මම කොහමවත් අදත් ඉන්නවා හෙටත් ඉන්න හැමදාමත් ඉන්නවා මම කොහොම නමොත් අපි ගියේ ගෝඨාබය රාජපක්ෂට සුබපතන් ගන්න නෙවෙයි අපි ගියේ මහේස මහත්තයට සුබපතන්න ඒක මොකද අදත් අපි ගියේ ගෝඨායේ ගෝඨා ගෝහොම් මහින්ද ඉන්න කියලා තමයි අපි අපි අපි ගමන ඒ වගේ තමයි මම කියන්නේ මම අදත් මහින්ද මහතරා ආදරේ මම කදාකල් මහින්ද මහතරා ආදරේ කවුරු මොන විදියට කිව්වත් අපේ රෝට හමුදා හිටපු ිරුපොම් මමත් එක ිරුපොම් ගන්න පුළුවන් ආරයක් විතරේ මම දන්නේ නමුත් මිනිහට මිනිහ හුදේ කරල් නැද්ද කියන එකත් මේ පොඩ්ඩක් ඉඳලා බලන්න කරන්න බෑ කොහොම නමුත් වෙනම වෙනම කතාවක් කොහොම නමුත් එදාේ නාම නාම වෙනදා සිදු වීමට මුලින්ම මුලින්ම බකගේ බකගේ උත්තා ජේපී කියන එක මෙහා වතාවල මම වැඩිසේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒකට වුんだ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ 88 89 ජේපී ජේපී එදා ඒ අතීතයට යනවනම් එදත් මම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා විඳගෙන ඕ දෙන්න මම තල තලල්ල මාතල සික්කේ ගාලා දිස්ත්‍රික්කේ නෝර දිස්ත්‍රික්කේ තලල්ලපටිගම හේනෙගම අපුරස්ස ගියානුව ඔය හැමතැනම මම හිටියා උන්න අවශ්‍යතාව වෙන්න තිබෙන මේවා තේරම මේ රටේ රටේ තියෙන දේපල විනාශ කරන්න. ඒ කියන්නේ මට මතකයි තිබුණු තේරම තේපැක් තේරම ගිනි තිබ්බා. මුන් සීටීවී බස් එක ගිනි තිබ්බා. බස් වලට වෙඩි තිබ්බා. මුණ්ඩ මිනිස්සුන්ගේ ගවලෝඩ අයිඩී කාඩ් ගන්න ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා වෙලා මුන් මංකොල්ල කෑවා. උන්න අවශ්‍යතාවෙදී එක්ක තමයි මේ ගම නෑවිලා තියන්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට කේපිය වගකීම්තුයි කියනක මට මම හොඳ ආකාරයෙන් තරයේ මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා මොකද මට ගහනකොට අත්වසෙම කියනනම් ප්‍රියන්ත mantri තුමාට පොල්ලක් අරන් ගහලා ගහලා මම ඊට පස්සේ මම පත්තර හරම ඊට පස්සේ මමයි ගහ ගහපොල්ලෙන් මගේ මට ගහන්න ඕලු මට ගහන්න ඕලු මට උස්සලා 갖්තා මම උස්සලා ගන්නත් එක මම අපි ජීවිතයක් ගන්න බලාපොරොත්තු තිබුණේ නැහෙනේ මම ඊට පස්සේ කරකවල අල්ල උතුර ගත්තා එක හැබැයි මම ගුටි කැවදමයි මම හොදට ගුටි කැවා මම හැබැයි ගුටි හරි පොතරු කුටික්แก මන් 10කට දැගව මට බයි කනගාටුයි බලවත් බවලත් උදෙ වෙන ගහන්න සිදුවීම සම්බන්ධව. උන් තමයි අවිල්ල කල්සම කියලා කියන්නේ. බවලත් උදෙ තමයි කල්සම කලවපන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මන් මොන මානසිකත්වයක් තියෙනවද කියලා? මානසිකත්වයක් නැහැ. ඔයාලා ඉතින් කොහොම නමුත් ඊට පස්සේ මොටරේ කැටිගේ වචනවලින් කැටිගේ මතනුලින් අපිට සහෝදරයා සහෝදරි කියලා කතා කරේ මොකද J P එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔത്തര කුටි කාපත්ව අපිට යටින් හිතෙන් යටින් අපිට දැනෙනවා මේ මුන් JAB කියන එකම දැනෙනවා එතකොට ඊට පස්සේ කොහොම හරි මම මාව එතෙන් දැන් මට මට තමයි වැඩිපුර ගෑවෙ මොකද මට වැඩිපුර මට පයිමුක් ගැහුවා කොන්තරක් ගැහුවා මොකද මෙහෙට්ටක් ගැහුවා මටම කොරවලා හිටියේ ඊට පස්සේ මගේ ඔලුව මගේ කිසිම දේක් පේන්නේ නැහැ මං ඇස් ඇරලා ඒ තරම් විතර ගැහුවා ඉතින් ආ ගහුවේ ගහුවේ කනික මේ මං මෙතන මේ මේ මේ මේ මේ වීරේකෙන් දවසිනා කරන්න ඉතින් කොහොම නමුත් නැවත වතාවක්ම මම කියනවා මේකට සම්පූර්ණම කී කියන්නවන්නේ JAP කියනවා වෙන විශේෂ ජමක් කියනු ම පොඩ දේවල් මේ මේ සම්බන්ධ ගේතු කියනවා කොහොම නමුත් මාව යනා ඊට පස්සේ මගේ ෂර්ට් එකේ මගේ රුපියල් 15000 තිබුණා ඒක 5000 1100ක් නැ ඒක කෙලින්ම අතට මගේ සාක්කුවත් එක්කම උතුර ගණකේ තනිකරම මේ මුංගේ තිබුනේ මේක ගහන ගෑම තමයි තිබුනේ ඊට පස්සේ මාව ඉස්සරහට ගියාම මම මේදර 70ක් වද ඉදිරියට ගියාට පස්සේ ඒ දකුණු බතර තිබුණා පාරක් ඔය කැටගල් පාර දිගේ මම මට යන්නත් අමාරුයි අම කොහමාරේ මම ඇදී ඇදී ආව ග තුනකට මට ළමයි දෙන්නෙක් කතා කරා අංකල් පොඩක් ඉන්නා ඔයාලට අපි උදව් කරන්න කැමතියි කියලා බලපුව කොහොමාරි මාමයි මට ඒ බයයි කියන්න බැහැ මොනා කරාද නැහැ ඒ ඒ ඒ මට ළමයි දෙන්නෙක් උදව් කරා ඒ දවස්වල තියalo දේවල් මෙතන කසුපචන කියනවා සේ නැහැ ඒ හොඳ හැදිච්චි දෙමාපියෝගේ හොඳ දරුවෝ දෙන්නෙක් මට උදව් වරා මට ගෙදරට කෝල් ගන්න මගේ ෆෝන් එක කුඩු වෙලා තිබුණාම මට ගෙදරට කෝල් ගන්න අවස්ථා හතර දුන්නා කොහමරමෝටි ඉස්සරහ මාව මට කෝල් වලින් සම්බන්ධතාවය කරගෙන මං ආවේ ඒකේ කැප්ටන් වෙනවා ගෙදර මට මට එන්න මෙහෙන් එන්න වාහන තිබුණා නමුත් මගේ මගේ தත්වෙත් එක්ක සමාජයේ මූණ දෙන්න බෑ ඉතිමිලා නිසා අනිවාර්යයෙන් දන්නවා වෙහෙ ටිකක් දාගන්න ඒ පැත්තේ යන්නත් බෑ හැම ඔය විදිහට සම්මන්ථා තියෙන හැම හැම ගෙදර කට්ටිය තියාගෙන හිටියේ ඒ ඊරියා එක මොකද බත් එක තුනක් ඒ ඊරියා එකකට ගහලා තිබුණා නම් කෑගල්ලේ කට්ටිය කල්ලාපු ගෙදරත් ඉන්නවා කියලා මට ඒ මම හිටපු ගෙදර අක්ක්තුව කෑගල්ල දෙන්නේ කොහොත් එහා පැත්තේ ගෙදර ඉන්නවා කියලා කොහොම නමුත් ඔය සිදුවීම ඔයා ඉතින් ගෙදරට ආපු මොහොතේ පටන් මගේ ගමේත් මගේ කොට්ටාසෑවරුමුත් රාජ්‍ය නියෝජාරි සියලු දෙනාම බලන්ඩාවා ඒත් එක්කම മന്ത്രിවරු මං යනකොට බලලා තිනවා මං ගාට මට කතා කරා පොච්චිල කතා කරා ඉතින් සියලු දෙනාටම කවුරුනේ ස්තුතිය ප්‍රකාශකට මින් බලනවා බවක් කිතුණා මම මේ සභාවේ කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීමම පළමු කොටම වාස්‍යයක් කොට අපි නිසා විශේෂයෙන්ම රටක් තුල සංවර්ධනයේ වෙන්โดන දේවල් සංවර්ධනයේ නොවි අනිත් දේවල් සංවර්ධනයේයි සම්මත කරගත්තාම මෙහෙම දේවල් වෙන සාමාන්‍ය දෙයක් එනිසා මේ ජයසෙන්ම මම මෙතන නම වෙන ඉදා වෙච්චsitu වීම පිළිබඳව විවිධ අර්ථ කතන හැමෝම කරනවා. සමාජලාට එකට ගියයි කියන කතාවත්, ඇයි එකට කියන කතාවත් මාත්‍රිකාව බවට පත් වෙලා අපි විශ්වාස කරපෝ තමයි මේ මේ විදිහට තියෙන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා නිසා කියන කාරණාව තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ පෞද්ගලිකව. ඒ පසු කාලේ මේ මෙච්ච දේවල් හොндайද නැද්ද කියන කාරණාව නෙවෙයි අතීතයේදී මේ රටේ හැමදෙනාම ජීවත් වීමේ අයිතියක් ලබා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. ඒක පාක්ෂභේදෙන් තොරව කාටවත් පිළිගැතුණු කාරණාවක්. ඒ නිසා එතුමා වෙනුවෙන් එතුමාගේ සමගණ්‍යමක් තියනවා එතුමා නෙවෙයි මේ වෙලාවේ සමු ගන්න තමයි අපි සමු ගන්න උත්සාහ නැතුව තව කෙනෙකුට පීඩනයක් කරලා, තව කරලා, තව කෙනෙකුට කරලා, තව කරදරයක් කරලා සතුටු තරම් පහත් මානසිකත්වයක් മന്ത്രിවරු රටට එහෙම මානවකත්වය කවදාවත් නැහැ. එහෙම මානවකත්වයක් තියෙන පිරිසක් මේ සමාජයේ ඉන්නවා කියන කාරණාව සනිටුහන් කරගන්න නම් අපිට ප්‍රමාණකම ලැබුණා. මොකද හේතුව මිනිස් මිනිස්සුන්ගේ ස්වરૂපයක් පෙන්නගෙන මහා ්ලේච්්‍යෙ විදිහට ජීවත් වෙන පිරිසක් මේ සමාජයේ ඉන්නවා කාරණාව එදා අපිට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. කවුරුව කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් නැති කරලා, තව කෙනෙකුට හානියක් කරලා, තව බාධාවක් කරලා අරගලයක් දයක්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියලා මානසිකත්වයක් කියලා දෙක මානසිකත්වයක්. එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. මේ රටේ හැමදාමත් බලය ලබාගන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමවේදයකට. ඒක කාටවත් පොදුයි. අපේ මන්ත්‍රීතුමාලා එපානම්, ඔඩරතාවට පුළුවන් කමක් නැතර එයිවත් කළා, අලුත් අය කීප දාක් කරගන්න. ඒකට කාගම බාධාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකද නම්ම වෙනදා වෙස්ස සිදු වීමක් එක අපි දැක්ක දේ තමයි. මේ මානසිකත්ව කොයිතරම් කුරුණු විදියට මාර්ගතා කරනවාද කියන කාරණාව තමයි දැක්කේ. ඒ නිසා මේ කාරණාවත් එක්ක අභ්‍යන්තර කාරණා ගොඩාක් හැංගිච්ච දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ දේවල් සියල්ලම් කියන්නේ ඉදිරි පරීක්ෂණ වලට මේ දේවල් බාධාාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතොර වැඩක් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා පුංචි මතක් කරගන්න ගැනීම සඳහා මම දාන්න විශේෂයෙන්ම අපි දෙකේ කණු විහාරස්ථානේ විහාරාධිපති හම්දුරන් මහන්සේගේ අපි ගමන් කළේ. මහන්සේ අවසරය ඇතුව උන්වහන්සේ කොළියට අපේ වාහනේ අපි මුදලක් මාය සහෝදරයාගෙන් ද යම් මුදලක් දෙන්නම් කියන කාරණාවත් එක්ක එනිසා ඒ ගමන අපි ආරම්භ කරනකොට ඒ ගමනේ ආරම්භයේත් එක්ක අපි කොළඹ ගියා කියලා කවුරු කෙනෙක් දැනගත්තා නම් ඒක ගමනක් නෙමෙයි. ඒක හැංගිලා ගිය ගමනක්වත් අපි පක්ෂේ නායකයා වෙන්න කියනකොට ඒට සහභාගිව සදාචාරاتුම් අපි යුතුයකමක්. ඒක අපි වගකීමක්. මුද එනාදී වත්තවල වාසනේ ප්‍රකාශනයේ මේ සියලු වචන භාවිත කරලා අපි හැමදාමත් කියනවනේ. වත්තානෙද අපිට කියන උද්ඝෝෂණ හැමෝම කරන්නේ කාටවත් ඒකට බයින්න කරන්න ප්‍රස්ථාවයක් නැහැ. මේකේ අරගෙන ඕන කෙනෙකුට උද්ඝෝෂණය කරලා කෑ ගහන්න පුළුවන්. ඒකටත් බාධා කරන්නේ ඒක දිවස්තාවෙ අයිතිය. ඒ අයිතියට කවුද බාධා කරන්නේ? ඒ අයිතිය පෙන්නගෙන යම් දේවල් වැඩපළ වලට යනවා නම් තමයි බලනක తත්වේ. ඒකයි අපි දැක්කේ සමාජ මාධ්‍ය ධාලේ තුළ අපි දැක්ක දේවල් ගොඩාක් තිබුණා. ඒ තමයි විශේෂයෙන්ම අපි සභාවෙත්තුමක් වගේ මේ පුද්ගල පිරිසක් පුද්ගල පිරිසක් මේක සංවිධානාත්මක ක්‍රියාත්මක කළා. ඒකට සාධක අපි ගාව තියෙනවා. සාධක අපි ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද හේතුව 9යි 10යි අතර වෙනකොට වාහනේ නම්බරේ විතරක් බලුත්තුමනේ ප්‍රසිද්ධ කරේ මේ පුද්ගලයා. එක්කෙනෙක් කියලා පුද්ගල පිරිසක් ඉන්නවා. ඒතකොට 9යි 10යි අතර රූපයක් දැම්මේ නැහැ වාහනේ. දොර වානේ රුපියයක් හොයමින් තමයි හිටියේ. ඒතරමද වෙන්නේ අපි 12 එකක් වෙනකොට තමයි රපේ රුපියය මාජර් මුදා හරින්නේ මෙන්න වාහනේ ආවක. ඒ බාර මේ වචරෝනේ මේ පාරේ වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනදා වෙන්න පුළුවන් කියලා batchana තමයි ඒ අයව භාවිත කළේ. නේද මඟදී මේアイට බාරයි මේක. එහෙම කරන්න තරම් මිනිස්සු කොතර කුහක වෙන්නෝනේ. එහෙනම් ඒ ඔය කියන හැමෝම ඔය ආරගල වලට උද්ඝෝෂණ වලට නාලු සහභාගීලා අපි කවදාවත් මේ ඉතිහාසයේ පුරාවට දේශපාලනේ නිසා මිනිසුන්ගේ භෞතික සම්පත් වලට හානි කරලා නැහැ. ඇත්ත කතාව ඒකයි. එහෙම හානි කරන්නේ තන මන්දමානසිකත්වයක් අපිට නැහැ. නිසා අපි හැමදාමත් කියන්නේ කළ යුතුයි. ඒ දේශපාලනේ තුල පෞද්ගලික පටුපරමාර්ථ වෙනුවෙන් දේපළ වලට හානි කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒක තමයි බයංකරත්වය කියලා කියන්නේ. මේක යුද්ධ මේ ක්‍රමවේද දෙකේ ප්‍රභාකරං කරපු ක්‍රමවේදයයි මේ ජනතාව අර්ථි ප්‍රමුණායි කරන ක්‍රමවේද වෙනසක් නැහැ. ප්‍රවාහකරණ කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද? දේපොළ වලට හානි කළා මිනිසුන්ට හානි කළා රට අල්ලගැනීමේ බලයක් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කළා. ජනතාව වෙන්තුමරණ කරන්නේ මිනිසුගේ ජීවිත විනාශ කරලා ඒ වතරක් නෙවෙයි සම්පත් විනාශ කරලා තමංගේ බලයට එන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේකනේ අපි දකින්නේ. ඒ නිසා මෙවැනි තත්වයක් මේ රට තුළ නිර්මාණය වීම භයානක තත්වයක් තියෙනවා. බලය ගැනීම ඕනෑම කෙනෙකුට අවස්ථාවක් තියෙනවා. බලයේ ගන්න ප්‍රම වේදයක් තියනවා ඒට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීභාවතා ක්‍රිමි හැකියාවක් තු. මම දකින්නේ මෙහෙමයි මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ රටේ නායකයෙක් වුණාම නායකයෙකුට කොන්ද බල දෙන්න මේක තමයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ. තීරණ ගනිමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඒම තීරණ ගනිමේ බලය භාවිතා හැකියාවක් නැති නිසා තමයි මෙවැනි වියසක පතර මූලික හේතුව. අපි කියන්නේ බෝඩ් පේසර් කියලා මචන් ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තවත් ඒ වෙනකොට දින කරලා ඒ වෙනකම් හානියක් කවුරුත් सिद्ध ඒ අරගලෙන් හානියක් වුණ නැ කාටවත්. පුතේ ඒ ඇයිත ගහලා ඒ ඇයි විනාශ කරලා අරගලේ යට කරන්න බෑ. ඒ නිසා, මේ අවස්ථාවේදී කොළමඩ පිරිසක් එන බව දන්නව නම්, ගෝල් පේස් පිරිසක් ඉන්නව ඒ වැලැක්වීමට යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න තිබුණා. මෙච්චර පිරිසක් කියලා. එමෙතන උසාවි නියෝගයක් ගන්න තිබුණා. ඒ කිසි දෙයක් නොකර ඉඳලා, මේ විශේෂ රැකියා මැද 파투 කරගත්ත පිරිසක් තමයි මේ ඇයිඩ පහර දුන්නේ. ඒ නිසා ඒ පහර දීම අපි අපිට කෙසේ වෙතත් ඒ ඇයිඩ පහර දීම අපි ඉහලා રાખીනවා. ඒතරම් මානුෂිකත්වයක් අපිට ඇයි මිනිස්සෙක් මේ සමාජය තුළ දိවුණේ කවුද කරන්නදී ඕනෑ මිනිස්සෙක් දိවුනොට යන්නද? හැමදාම හිඟාකයි ආචි කරන වගේ ජීවත් වෙන අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ පවුල් ජීවිතයක් ගත ඒක සමුතු වෙන්න පුළුවන්කම අතුර මානුෂිකත්වයක්. එහෙම නැතුව මේ දේවල් විනාශ කරලා බංගත්ත වෙනපත් කළා එවැනි තත්ත්වෙට පත් වීම නම් මන්නේ දැනේ දේශපාලනේ අරගල කළා බය දයන ග්‍රහණ කරන මේ දේවල් වලින් තත්වයක්. ඒ නිසා එවැනි උදා නොවෙන්න ඕන කියන කාරණාව තමයි මම කියන්නේ. මොකද හේතුව? දැන් මේ දේවලට හානි කරන්න. දැන් වා ගෙවන්න වෙන්නේ කාටද? මේ මේ ප්‍රාක්ෂණ ගොඩක් තියෙනවා කියනවා. මිනිසුන්ට ඛණ්ඩන ජීවත් වෙන්න මෙවැනි පසුබිමක් තුල මේ වැනි දේවල් දෙය පොළොට හානි කරපුවම ඒව දෙවන්ද වෙන්නේ බදු දෙවන්ද වෙන්නේ මේ මහජනතාවට. ඒ වගේම සභාව තුනේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වැකන්දෑය සහ පිළුඩුගොල්ල. මේ මාර්ගයේදී විශේෂයෙන් පස් කැපීමක් ප්‍රාත්මක් කළා. මම දිගින් දිගටම ඒකට විරුද්ධව ප්‍රකාශ අදහස් ප්‍රකාශ කළා සභාව තුමනේ. මම කියවා මේක මත මේ මාර්ගයේ එන්න එන්න අබලන් වෙනවා කියන කාරණා වැකන්දෑය මාර්ගයේ. අබලන් වෙනවා දවසින් දවසට කියන කාරණා මම දිගින් දිගටම ප්‍රකාශ කළා. ප්‍රස්නායක නම තමයි බවප්පතුමනේ මම මේ කලින් ප්‍රකාශ කළා මේ මාර්ගයේ අබලන් වුණොත් අපි මොකද කරන්නේ කියන කාරණාව. ඒක සභාවපතුමා මතකයි මතක් කළා ලක්ෂ 5ක රැදවුම් මුදල අපි දැම්පත් කරගෙන තමයි මේ කටයුත්ත සිද්ධ කළා තියෙන කියන කාරණාව. මේ වෙනකොට මම දන්න තොරතුරුත් එක්ක බවප්පතුමනේ ඒ අය දේශපාලසහ සියල්ලs අරගෙන මේ වෙනකොට ගමෙන් පිට වෙලා ඉවරයි. මාර්ගයේ මේ වෙනකොට අබලන් වෙලා නිකන්වත් පයින්වත් යන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙනවා. අපේ රැඳවුම් modal තිබේ නම් ඒ දේවල් භාවිත කරලා සභාවෙත්තුමනි මාර්ගය සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු කරන්න ඒක තමයි හොඳම දේ කියන කාරණා මේවත් තව වෙන මතකමද කොටසනම් සැලකන්නේ තමයි මම මතපේදී කියලා අදහස් ගිල්ල තියෙනවා අපි මේ කායවගෙන කතා කරන්නේ නැහැ කියලා තමයි අදහස් කියලා කතා කළා ඒ නිසා සභාව මේ මේ මාර්ගය සකස් කටයුතු කරනවා කියන මතක් කරනවා දෙවනී වීඩියෝ ඔබට දිනපතා නැරඹීමට අවශ්‍යයි ඔබේ අද අපතේට මොනවද වීඩියෝ මේතර ගේම වාගෙනීම තවෂණ. උඩට මෙස් අපේ YouTube නාලිකාවේ දකුණු පැසෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකට subscribe කරගත්තාම එනම් මතක ගැතු වේ. වීඩියෝ අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා දෙකක් ඔබලා like කරලා යනත් ආය දවසකමම ප්‍රමිතී වීඩියෝක. මම